Ми розкажемо ваш пісной. Роль Багіра у виставі «Мауглі» виконує акторка Ольга Томбоштейн. Жінка каже, репліку свого персонажа жестовою мовою вовчила за місяць. Дуже сильно хвилювалися, бо в повсякденному житті я не наважилася ніколи би взятися за жестову мову. Але коли ми торкнулися цього проекту, завдяки цьому проекту ми маємо таку можливість і воно якось так пішло все, не скажу, що легко, але пішло. Включилася душа, серце, бажання. Загалом у виставі задіяли 12 акторів, один із них Дмитро Татаринов. Чоловік грає одразу трьох персонажів. Хтось приміром, працював виключно руками, інша людина озвучувала. Мені легше працювати, коли я і озвучую, і працюю руками одночасно, тому що в принципі, я з -з залежу сам від себе. На прем'єру вистави разом з донькою прийшла Оксана Євдокімова. Жінка спілкується жестовою мовою. Все було зрозуміло. Я думала, що буде темно, що не буде видно, освітлення гарне, рукавички було видно. Після вистави 10-річна Соломія Сидорчук разом з мамою обговорить гру акторів. Дівчина каже, жестовою мовою бачить виставу вперше. Дуже їй все сподобалось на рахунок костюмів і декорації. Питається мама її, каже, чи зрозуміло, як актори грали, каже так. Ідею поставити інклюзивну виставу подав режисер-постановник Нікола Пунов. Результат перевершив мої очікування, тому що я гадав, що треба буде спрощувати жестову мову, що за такий короткий проміжок часу вони не вивчать. Це перший проект, де ляльки говорять руками, тобто живі ляльки, не просто стоїть хтось поруч і перекладає. Леся Продос, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.